يقول خلصت روحي وانا انتظر تتعدل ومنك ما ردت شي بس ترد الاول. اي اي خلصت روحي خلصت روحي وانا انتظر تتعدل ومنك ما ردت شي بس ترد الاول. هذاك اللي يدور ضحكتي بكل وين اللي يكره روحه حتى لو بالكذب ازعل. هذاك هذاك اللي يدور ضحكتي بكل وين اللي يكره روحه حتى لو بالكذب ازعل. ما خليت نام ولا درب مبخوت، هم بالما بدي شي صرت اتوسل. ما خليت نام ولا درب مبخوت، وهم بالما بدي شي صرت اتوسل. انا الخاطرك فريت وافتريت حد ما غيروا لاسمي وصرت مغزل انا الخاطرك فريت وافتريت حد ما غيروا لاسمي وصرت مغزل كبر بي الصراع بين عقلي وبين قلب ما يريد يعوفك ويرحل كبر بي الصراع بين عقلي وبين قلب ما يريد يعوفك ويرحل بس قل الفشل ما يقعد انت عليك ما ترهم عليك سؤال في اليخجل من سالوك عنه بيا وجه رديت قل بيا قلب لا تضل تتختل من سالوك عني بيا قلب رديت قل لي بيا وجه لا تظل تتختل لا تظل تتختل قلهم ما اعرفه متيه ويسال يدور على البيصمستح ورشد على تسوى بس يزعل ليش تقلهم انا شلون احبن هيج معقوله انا واحد مبهذل الله من سالوك عني بيا وجه رديت قل لي بيا قلب لا تظل تتختل قل لي بيا قلب لا تظل تتختل قلهم ما اعرفهم تيه ويسال يدور على البيص مستحوش على الما تسوى بس يزعل ليش تقول انا شلون احبك؟ معقوله انا احب واحد مبهدل معقوله صرت بعيونك اكبر عيب؟ معقوله صرت بعيونك اكبر عيب وانا اللي كحل حل وانا اللي ماكو حل معقوله معقوله صرت بعيونك اكبر عيب وانا اللي ماكو حل شنتانه بس الحل وانا اللي ماكو حل شنتانه بس الحل بعد ما عندي طاقه استهلكت وياك چنه ظهر صيفه عطش المبلل، چنه ظهر صيفه عطش المبلل، سلامتك بس